واركب نا الزواريق <تصفيق> واركب نا الزواريق واركب نا الزواريق واركب نا الزواريق وهروبا من الفواريق هروبا من الفواريق وهروبا من الفواريق هروبا من الفواريق ولكن في جبل طريق المصير هو الغريق لكن في جبل طريق